У цій порі року яхтсмени області зазвичай завершують сезон, говорить директор яхтклубу Олег Стефановський, але через російську агресію цього року сезон і не відкривався. А урочиста дата є – 135-річчя з дня створення Миколаївського яхтклубу. На ринді, яка встановлена на балконі адміністративної будівлі клубу, гравіювання з назвами яхт, екіпажі яких підготували подарунок. Історія корабільного колоколу ще йде С истории с 1577 года на английском флагмане был использован сейчас яхту пеликан английская яхта пеликан это впервые была использована от корабельный колокол что такое рында ну а слово от английского слова ринд то есть рынду бить Бронзовий корабельний дзвін вагою 24 кілограми виготовлений за відповідними стандартами і допоможе вихованцям яхт-клубу краще відчувати морську атмосферу у процесі навчання. Але вже після перемоги України, якої дуже чекають миколаївські яхтсмени, щоб відновити проведення регат і продовжити повноцінний навчальний процес. Обласна спеціалізована дитячо юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з вітрильного спорту, обласний яхт-клуб під час воєнного стану діє в комбінованому режимі. Частина вихованців евакуйовані за кордон, зокрема до Болгарії та Хорватії, і там продовжують займатися улюбленим видом спорту. Частина дітей зараз у нас знаходиться тут, у місті. Деякі тренери, ну, більшість залишилась тут, проводять цю діяльність. Хто очно, хто онлайн, дуже багато у нас такі від спорту, що дуже є багато праці можна і онлайн робити, тому школа повністю функціонує. Федір Бондар, Олександр Гордієнко, Даніел Сліж, Суспільне новини, Миколаїв.